Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, говоримо про ситуацію біля Бахмуту, власне з фронту, з цієї точки, яка є зараз найкривавішою точкою Європи, говоримо з Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода». Пане Володимире, доброго дня, вітаю вас. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Як минула доба на бахмутському напрямку, скільки штурмів було, скільки відбили? Ду дуже складно відповідати на це запитання, тут одна доба від іншої нічим не відрізняється, це цілковито пекло вже протягом там, декількох місяців, навіть складно сказати, скільки місяців на Бахмутському напрямку триває цікавість противника, дуже складно відповідати кількість штурмів. Це йде один постійний армейнатий бій, постійне боєзвітнення, ні артилерія, ні стрілково зброєння, ні... Засоби вогневого противника не замовкають на секунду, тому ну, дуже складно казати, там сьогодні один день, завтра війти. Це постійно вбиває. А штурм, він по суті перманентний, чи є якісь, хоча б якісь відпочинки для бійців? Він, ну я ж повторюсь, він постійно перманентний, постійно щось стріляє, постійно щось працює. Це постійно йде, постійно, якби, звідки. Перепочинку майже ні на хвилину немає. То в одному місці, то в іншому. Десь, десь щось застосовується не так, що зібралися, постріляли друг друга і чекають годину. Це ситуація, коли постійний йде боєконтакт, боєзіткнення. Дуже динамічна ситуація, тому вже от протягом 5-6 місяців, я не знаю, скільки от на Багмачкому на Пахмельському напрямку ось така ситуація тому там складно описати що щодня та день можна сказати скільки за там, починаючи з 6 ранку чи з 12 там скільки terrifying. ворога скільки там вогневих точок ворога знешкодили або за, ну, скажімо так нанесли вогневий вплив ворогу там відбили спроби просування ворогу це можна казати але знову Треба розуміти точку відліку, тому що, ну, день – це 24.00, це 6. Тобто мене не коли там все ж таки сільбовий день, інколи навпаки вночі. Тому, ну, це йде постійне пермонентне ситуація, може бути таке, що, а, там, годинами не вщухати, а може бути, що там декілька годин перерву І о, це залежить від того, як ми знаходимо ворога, тобто, виявляємо, він видовується, показує, починає працюватися що ворог що ми намагаємося тільки його побачили відразу наносити враження тими чи засобами які в нього зоні досягнення були. якщо умовно кажучи сьогодні шостої ранку скільки штурмів було і скількох якщо можна так казати окупантів ліквідували на конкретно вашій ділянці я розумію що фронт насправді є широким Ну, я б не хотів би сказати, знаєте, там два штурми були там. Ну, це не є така суха статистика, uh -huh. і не, не зробили, що можна назвати штурмом. Тобто обстріл з міномету, це спроба штурму. Там, те, що там пару таких е негодяїв е підійшло, спробували підлізти. Це спро спроба штурму, чи це uh -huh. розвитка бою? Ну нема таких критеріїв, що це от штурм відбили штурм, вот і все це йде. Повторюсь, постійне без і постійна спроба ворога просуватися, постійна спроба ворога наносити вогневе ураження, виявлятись наші сили. Так само і наші задачі виявляти ворога, наносити по ньому воне ураження для того, щоб він ніс величезні втрати. От, і це цілодобово постійно. Ну, просто цілодобово знаєте. За останній місяць, напевно, рясніли передовицями щось на кшталт за 2-3 тижні, почнеться масований напад на Україну, про це говорили, і вищі чини нашої держави, там, Міністерстві оборони, в РНБО. А чи цей напад уже не почався, що, в принципі, доводить ситуація на Бахмутському напрямку впродовж останніх декількох місяців? Складно говорити, У мене є підозра, що ворог змушений зараз застосовувати ті сили, які вони готували для цього весняного широкомасштабного наступу, ворог змушений застосовувати, тому що компанія повара Путіна, бункера Путіна, саме знищилася, скажімо так, українську артилерію, по набагато швидше, І тому той авангард, який мав війти в наступ, цей весняний наступ, він тому що ми зараз грубнути в боя, боях у Бахмутах uh -huh. десь вони просуваються десь величезні втрати є місця в яких ми зупинили навпаки контратакуємо ворога дуже насправді надскладна наддинамічна ситуація наддинамічна ситуація. ну за кожні півгодини щось змінюється кожні півгодини години там чи ні. і Бахмут це не тільки місто це і весь Бахмутський напрямок там Шорною 30, 40, 50, 70 кілометрів. Повцяць сезону, а в принципі, загалом ми маємо розуміти, що ворог наступає, пробує наступати від креміної, закінчується вугледарок. От, наприклад, повстіни, як тиждень назад почалися, так і тривають штурмові дії ворога від вугледарок, незважаючи на те, що ворог несе величезні втрати, вони продовжувати як поран битися лобом обстіну. Ви згадали про вагнерів, про групу вагнера. Вони ще зустрічаються? Чи це повністю розбита формація, на заміну які прийшли кадрові військові виключно? Це майже повністю розбита формація з декількох факторів. По-перше, вони понесли величезні втрати, 70 відсотків. По-друге, у них недобір, тобто некомплект ту кількість якого вони понесли втрати. Немає вже зеків і найманців, які хочуть замість того, щоб 5 років посидіти теплі в'язниці на казенному харчуванні, не мають вважаючих загинути, замерзнути під поранень в холодних окопах під Бахмутом за 5 днів. І тому у них є дефікат. Ніхто не збирається залишки тих зеків відпускати, амістувати чи відправляти на ротацію декидують, як це живе м'ясо, реалізовують українську артилерію, українські кулемети і не різаться. І тому вороги спочатку січня змушені застосовувати цей авангард, який він готував. Тобто певні кадрові частини, які були розбиті під Харковом, під Херсоном, в інших місцях, укомплектовані цими 300-500 тисяч дешевих солдат, яких то дешевими бойовиками, яких не ловили на вулиці, які свідомо погодилися взяти в руки автомати, яких навчили маршрувати, уставу. І вони зараз так само тут, сюди йдуть, у них мотивації дуже не, майже ніякої немає. Вони просто виконують накази, не знаючи, що вони роблять, куди вони йдуть, на що вони йдуть. І це дуже характерно, коли той чи інший новий регулярний підрозділ заходить на ту чи іншу ділянку, ми по ним наносимо враження, вони починають, вибачте на слові, плакати, ридати, боятися, ховатися, никатись і все інше. При тому, що вони за ці декілька днів понесли величезні втрати. Втрачають боїздатність, всіх виводять, нових заводять, нових перемалюємо. Але, на жаль, у ворога дуже велика кількість цієї маси, 300-500 тисяч, Чисто, масово, знаєте, десь куди кинули там, батальйон чи два, чи навіть бригаду чи тисячу, чи, ну, как би толку, десь вони просунулися, ну, тому що навіть там, якщо 100 людей вистроїться по полю, почнеш гадити з автомата, все одно, на жаль, вони не гатять з і це дуже-дуже ну, наносить -дуже випадку. Тому вона виключно тим, що перемедрюють ті частини, які відновлювали. Але, на жаль, пробують гусуватися і десь не здають дуже великого Пане Володимир, ви згадали про те, що зброю вони вже підтягують ту, яку планували на масований наступ. Чи нашої зброї вистачає артилерії, зокрема? Ну, я, власне, є заступником командира батальйону з артилерії. Це окрема там, тема для розмови. Не, там, за 10 хвилин я не зможу розповісти. Єдине, що можу сказати, ми працюємо... Від артилерії береже кров кожного українського солдата, і наше приоритет знищувати ворога, як тільки ми виявляємо на відстані декількох кілометрів для того, щоб не, максимально робити все можливе, щоб не підпускати ворога до нашої позиції. Але загалом, чим більше боєпропарків, чим більше столів, тим більше е, е, обладнання, квадрокоптерів, тощо, тим більше ми будемо знищувати ворога, і тим цей е, е, розрив кількості втрат ворога буде рости рости. Тому єдине, що можу вказати, вивчайте озброєння, вивчайте а, техніку, затягну техніку. Чим, ну, війну додають навички, війну додають технологію, динаміка і швидкість рішень. Тому тут нам треба, повторюю, ще більше дронів, ще більше боєприпасів, ще більше ну, технологічних речей, для того, щоб м -м, з багатократним успіхом нещоднє. На сам кінець. Ви на війні з 2014 року, чи можна взагалі порівнювати 2014 рік і тепер? Певним чином так, тому що там теж були дуже серйозні бої, але з набагато меншою інтенсивністю. Якщо порівнювати те, що там, наприклад, проміжок, інтервалу часу, кількість обстрілів, кількість зіткнень, які там тривали тиждень-два, то зараз ця ж кількість відбувається за пів доби за добу. Тому, щоб ви розуміли, наскільки це швидко плине і динамічно. Тому, на жаль, настільки, настільки складна ситуація. Пане Володимир, я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую за те, що ви бережете нашу державу. Бережіть себе, бережіть побратимів, ми вас чекаємо. Дякую. Дякую, дякую за розмову. Про ситуацію біля Бахмуту, власне, з передової говорили з Володимиром Назаранком, бійцем батальйону «Свобода». Дивіться «Львів медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось!